ברוכים השבים. נפתרו כעת את חלק דלד. בואו נעתיק ונדביק את זה. הנה. נעתיק את הבעיה, לא בטוח שתוכלו לקרוא אותה אבל מיד יופי. הקצב שבו נמכרו הכרטיסים עבור T, על פני הטווח הזה מבוטל ידי R של T. זהו הקצב שבו נמכרו הכרטיסים, R של T, שווה ל-550TE. בחזקת מינוס T חלקי 2 כרטיסים בשעה. בהינתן המודל הזה כמה כרטיסים נמכרו עד השעה שלוש בצהריים. תנו את המספר השלם הקרוב ביותר. זה עשוי להיות חשוב. אנחנו לא צריכים לתת תשובה עשרונית. זה הקצב שבו נמכרו הכרטיסים. כלומר זאת הנגזרת של סח של הפונקציה של סך הכרטיסים הכולל שנמכרו. במילים אחרות המספר הכולל של הכרטיסים נקרא לזה, למשל T גדולה, ببساطه זה לא רעיון כל כך טוב שיש לנו t של תקטנה אז מספר הקואורדינטים של נקודה סח הכל s כפונקציה של זמן י שווה לאינטגרל המסוים בכל זמן נתון t סח הקואורדינטים של נקודה י שווה וזה משפט הפיצי של החדבה שמחבר בין המש... המשמעות של הנגזרת והמשמעות של האינטגרל סח כל הקואורדינטים שנמקרו בין זמן 0 לזמן t, יהיה שווה לאינטגרל של קצב ההשתנות של מכירת הכרטיסים, שזה שווה 550tE בחזקת מינוס t חלקי 2 dt. נכון? זהו זה. כך שאם אנחנו רוצים לדעת כמה כרטיסים נמכרו בזמן 3, זה יהיה שווה פשוט לאינטגרל המסוים 0 עד 3 או לשטח, זמן שווה 0, עד זמן שווה 3, מתחת לעקומה של 550Ti בחזקת מינוס T חלקי 2DT. את האינטגרל הזה אפשר לפתור אנליטית, בעזרת אינטגרציה בחלקים שקראנו לה חוק הכפל, ההפוך. אבל יש לנו בסך הכל 45 דקות לפתור את כל שלוש הבעיות שלנו, ומרשים לנו להשתמש במחשבון גרפי. המחשבון הגרפי ממש בחישוב אינטגרלים מסוימים. ואנחנו נדרשים רק לתת תשובה סופית, נכון? אם כך נשלוף את המחשבון הגרפי ונשתמש בו כדי להגיע לתשובה. בואו נראה, איך נעשה זאת? אנחנו מחפשים את הכפתור שמחשב אינטגרל מסוים. הפונקציה definite מחשבת אינטגרל מסוים. מה הפונקציה? שלנו, 550, נשתמש ב-x בתור המשתנה הבלתי תלוי, 550 כפול x כפול נקיש סקנד ואז e בחזקת מינוס x חלקי 2. זאת כל הפונקציה. בואו נראה. המשתנה הבלתי תלוי שלנו הוא x, החלפנו את t ב-x, ואנחנו עושים אינטגרציה מ-0 עד 3. נגיש Enter וניתן למחשבון לעשות את העבודה. היה לוקח לנו די הרבה זמן לפתור את האינטגרל הזה בעצמנו. קיבלנו 972.78 ואנחנו מתבקשים להגיע למספר השלם הקרוב ביותר. המספר השלם הקרוב ביותר הוא 973. כלומר עד השעה 3 בצהריים נמכירו 973 כרטיסים. וסיימנו, זה לקח לנו רק 4 דקות, והיה לוקח אפילו פחות אם לא היינו צריכים להסביר את אורך כדי. בכל אופן, נתראה